السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سعيد من من من اللي بيلعبوا في النادي الاهلي حس بعيالنا زي ابو تريكه. تكسا الوحيد اللي حس بعيالنا وحس بقلوبنا. انسان طيب وحنون، ربنا يكرمه يا رب. طول عمري بدعي له. من أول عيالنا ما ماتت لغاية النهارده هو مش بعيد عننا بس بيبعت لنا على النت شوف الدنيا بعيدة عليه بس فاكرنا كابتن أبو تريكة آخر مع أبو تريكة عملها معانا ساعة ما كنا في عيد الأم خدنا كل الأسر وتبوسين أوتو عليكم على أبو تريكة بيصل عليكي برضو أنا عارف كان بيتصل بيكي على طول وبيطمن عليكي كان وكان بيجي البلد كان وكان بيجي البلد وعرفت انه انه جه المقابر لمحمد كذا مره من غير ما يقولك؟ من غير ما يقول من غير ما يتصل مم. وناس كتير قالت لي ده جه وفرق فلوس كتير على الناس الغلابه على راح محمد مم. ومن غير ما يتصل حتى عليا ولا يقولي مم. الناس اللي خدت فلوس اللي جت قالت لي أنا أبو تريكا كان في الغرفة في الأوضة في أوضة اجتماعات كده كان بيقعد فيها ما شاء الله كان بيبقى معاه أجندة كده أنا كنت دايما بلف حواليه كده أسأله هي الأجندة بتمسكها بتكتب فيها إيه الأسامي اللي مكتوبة فيها إيه آه. دي ما شاء الله بيوت ناس مفتوحة كتير أتكلم بجد أنا بكلمك بجد والله الله. العظيم وحياتي وولادي زي ما بقول لك كده كان بيمسك الأجندة كنت أنا دايما بس يقول لي لا مش هقول لك إيه جه في يوم كده فبقرا كده فبسأل الولد, الولد اللي بيودي الحاجة قال لي دي كل دي ما شاء الله بيوت ناس مفتوعة وبيبعد زي الأفضارات كده بيبعد للبيوت كل شهر كابتن محمد أبو تريكا ده حدش كان بيشوفه بيعمل معنا ايه كنشئين احنا طالعين آه. كابتن محمد أبو تريكا انا عارف الكلام اللي انا اقوله ده ممكن يزعل مني فيه والله العظيم كان بيديني فلوس اوصلها الناس عندنا في الزاوية أبو تريكا يظل واحد من أشرف وأكثر الناس دماثة خلق واحترام قبل الموهبة في الكرة المصرية يكفي إنه اتشوه وتصدرت أملاكه واتحجزت فلوسه والراجل ما فتحش بقه، الراجل طول الوقت ساكت ومحترم وملتزم، عشان كده بقول اللي عنده دليل ضد أبو تريكة يطلعه دلوقتي أو فليصمت أبدا. أنا بحب بلدي لأن اللي صنع اسم أبو تريكة صنع اسم وائل الناس الموجودة في الشعب المصري. أنا بحب الشعب المصري، بحب مصر، ومش محتاج لهتافات الناس أشكرهم عليها طبعًا، إنما مصر ستظل في القلب. مصر لو طلبت مني عينيا وقلبي أنا تحت السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعًا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.